على إثر خطواته من صرت في حبه أسير على إثر خطواته منصرت صرت في حبه أسير يقودني يرشدني يقودني يرشدني يغمون سلام غزير سالك الروح وبسر رجاء بوح وبحب ذل مجروح انادي في الملا سالكا بالروح وبسر رجائي وبحب ذا المجروح انادي ذا العالم أفتغي طهران سيد وفي ذا العالم أفتغي طهران سيد فقاوني ربي القوين فقاوني ربي قوي وسير أنت إرام سالكاً بالروح وبسر رجاء أبوح بحب زلم جروح أنادي في الملام سالكا بالروح وبسر رجائي ابوح يحول المجروح انا بالملام ومهما كانت الصعب فللفرح عندي ومهما كانت الساعة فللفرح عندي أسباب تقريب أنت أنت قريب أنت عجيب أنت من ترفع الأتعاب سالكاً بالروس بسر جائ أبوح وبحب زل المجروح أنادي في الملام سالكاً بالروح وبسر رجائي بحب زل مجروح روح أنادي في الملام في كل الأيام يا دوم فلا انفصام قدوتي في كل يا دوم فلا انفصام فذي الحياه فضله فدا فذي الحياه فضله من ما تامن اجلي وقام سالي بالروح وبسر رجائي ابوح نادي في الملا روح وبسر رجائي أبوح وبذا المجروح أنادي في الملا